Συγχαρώ για την ανάληψη των κατοικών των σας και το βλέπω, όπως πάντα, σε μία μόνιμη συνεργασία τρόπο όπως, ε, αυτός, για το πρόβο της αντιδιοίκησης, ε, όπως αυτός φράζεται για της Διδρικής ένωση Δήμων ε, Ελλάδος. Ε, γνωρίζετε πως καλά ότι και μέσα από το Υπουργείο έχουμε ήδη αναπτύξει ε, ένα μόνιμο διάλογο συνεργασίας και έχουμε ήδη αντιμετωπίσει ζηγήματα που αφορούν ε, Επίσης, αναφέρω ε, τα ζητήματα τη κυβερνησιμότητας, τα οποία ε, αντιμετωπίστηκαν με τις ε, παρεμβάσεις διορθωτικές κατά την άποψή μας ε, στις λειτουργίες που ε, ε, είχε προκαλέσει στη λειτουργία των Δήμων η απλή αναλογική, τη δυνατότητα που δώσαμε στην αυτοδιοίκηση να διευρύνει τους ορίζοντές της ε, σε συνεργασία με την ιδιωτική επιχειρηματικότητα μετά από νομοθετική παρέμβαση, του Υπουργείου Εσωτερικών, δι μπορούν πια πιο εύκολα να συνάπτουν συμβάσεις με ιδιώτες για την παροχή υπηρεσιών, στην καθαριότητα, στη συντήρηση του Πρασίνου, στον ηλεκτροφωτισμό. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τα οποία είχαν προκύψει στο πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, για να τονίσουμε και την έντονη κοινωνική διάσταση την οποία αποδίδουμε στο θεσμό της αυτοδιοίκησης. Σε ένα δοκιμασμένο πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί και βέβαια η επόμενη μεγάλη πρόκληση, για την οποία φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε και σήμερα, αφορά τη μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή για την οποία είχα δεσμευτεί προεκλογικά το νομοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, έτσι ώστε να είναι απολύτω ξεκάθαρο σε όλου του βαθμού λειτουργία του κράτου, από την κεντρική διοίκηση στι αποκεντρωμένε διοικήσεις στο δεύτερο βαθμό, στον πρώτο βαθμό ποιο κάνει τι. Και, και με ποιο τρόπο, και φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε σήμερα και τα ζητήματα που αφορούν στην ε, χρηματοδότηση των Δήμων και κυρίως ε, στα αναπτυξιακά έργα τα οποία ε, δρομολογούνται, καθώς και εκεί υπάρχουν ε, ενδιαφέρουσες ε, σκέψεις ε, για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με το Ταμείο ε, Παρακαταθικών και Δανείων, με τη Γενική Γραμματεία του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στην δρομολόγηση και αναπτυξιακών έργων, τα οποία θα εκπορεύονται από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση. Να κλείσω την εισαγωγική μου τοποθέτηση, επαναλαμβάνοντας ακόμα μια φορά κάτι, το οποίο σας είχα πει και πριν από τι η κυβέρνηση αυτή εμπιστεύεται την τοπική αυτοδιοίκηση. Πόσο μάλλον την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στι ανάγκε, στα προβλήματα των πολιτών. Και Θέλουμε μέσα από αυτή τη μεγάλη μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία να σα δώσουμε τη δυνατότητα να είστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των πολιμάτων των δημοτών σα. Οπότε, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καλώ ήρθατε και πάλι στο, στο μεγάλο παξί μου και ο λόγος σε σας